Έχω ένα φάντασμα παραβάτι. Τα είναι η κατηγορία αυτή τη φορά. Κοιμόταν στη δουλειά. Όχι, όχι, όχι. Είναι φίλος με ένα ζωντανό άτομο. Αυτή είναι μια σοβαρή κατηγορία. Φάρα φόρα, σοβαρή. Να ξεκινήσει τώρα η δίκη. Σκρατς, πώς θα απαντήσει! Τι λέτε, για έλεος. Αυτό είναι πολύ αγχωτικό. Δεν γίνεται να ξεκινήσω περισσότερα μαλλιά. Ντάρι, να, να βγάλω τα δικά σου. Άσε με να φωτάω τα νύχια σου. Ε, εντάξει. Για ηρεμήστε και οι δύο. Το έχουν αναλάβει τα κορίτσια. Θα πάρουμε τον σκράτ πίσω, έτσι. Είσπνοή! Εκπνοή. Φουύ. Νιώσε το πνεύμα σου να ανυψώνεται πέρα από αυτή τη σφαίρα ύπαρξη. Λοιπόν, άρχισε να προβάλλεσαι αστρικά. <Ρι> Ούτε κατά διάνοια. Δεν θέλω να το παραδεχτώ, βιβλία δεν έχουν όλε τι απαντήσει. Για πε μου πώ προφέρετε το Τζεφ. Oh. Ε, λοιπόν είναι τα Τζίτα. Γουάου, wow, με το μαγακό, φίλη μου. Τζε, ωκράτη έχει πρόβλημα. Τζε, πώ θα βοηθήσω. Να πετά τώρα στον κόσμο σα. Δεν μπορώ να πάω, ανθρώπου, εκεί. Δεν ναι, νομίζω δεν είναι καν δυνατόν. Όμω, υπόσχομαι να σε δω. Ε, δεν δέχομαι το Όχι ω απάντηση. Γουάου, ε. ό, wow. oh, καλά. Τι έγινε τώρα, Μόλι oh. είσαι τυχιό. Ένα ζωντανό που έχει κυριολεκτικά παραδώσει το το σώμα σου είναι ζωντανό, αλλά το σπίτι είναι άδειο. Δεν νιώθω τίποτα, αλλά τριχεστικό. Αλλά, μοιάζω και βασικά δεν είμαι άνθρωπος. Μπορεί να με πας εκεί, σωστά. Ναι, σωστά. Υποθέτω. Ζητώ οι λεπτομέρειε! Θα σε προσέχω εγώ, δηλαδή το σώμα σου, μέχρι να επιστρέψει. Σε ευχαριστώ. Τώρα πάμε να πάρουμε το σκρατς. Λοιπόν, ε, θα ήθελες να ε, κάνουμε κάτι... Ε, δεν θα το έλεγα. Okay.